Це город Ярослава Павлюка села Вістря. Такий вигляд відмав торік. Чоловік каже, під водою була кукурудза. В хаті були підтоплені три кімнати. Наразі відремонтував дві з них. Компенсації 20 тисяч гривень не вистачило. Оскільки обійшовся, ремонт, каже, не пам'ятає. «Хата відкрита повністю, Ніде не можна нічого зробити. В цілу хату треба робити, тут зробили, але все одно серія така, що капець. Сюда ліном купили, туди купили в ті кімнати. А це все тут поверити? Це ще не висохло. Оце треба заливати. А це будинок сім'ї Піськівих з коробця. Торік ця сім'я більше Привет. місяця мешкала в покинутій школі, бо в хаті була вода, каже Марія Піцьків. Розповідає, будинок після підтоплень не висохнув досі. У нас меблі пропали чисто. Ми вже, якщо б прийшла ще друга вода, ми вже їх ніякові поносити не будемо. Воно не закривається. Воно не закривається. Це все ось. Бачите? А взятись. Звідси щось навіть хустку, щоб взяти звідси одежу і одітися, то нема права. Якщо ти думаєш щось одівати, то треба брати наперед, по його пості, попрати, довести його до ладу, і тоді можна одіти, вийти в люди. У вістрі планують насипати дамбу, щоб під час паводку будинки та городи не підтоплювало, розповідає староста Михайло Куриляк. «Цю дамбу мали б розміщувати він згори від тих вербів, мали би насипати такий вал. Десь сюди. Наразі кажуть, що поки що не роблять, тому що велика ще вода, тут це має все висохнути і тоді будуть починати роботи, роботи, обіцяють. Заступниця голови Коропатської громади Світлана Дрост каже, проєкт дамби працівники управління водних ресурсів розробили в 2019 році. Ми оголосили тендер як коропецька селищна рада, до якої вже належить вістра, але з'ясувалося, що потрібне коригування по роботах, оскільки і зросли ціни, і збільшився об'єм робіт через те, що час пройшов. Наслідок чого ми зняли з тендеру. Зараз ми очікуємо експертного звіту по новому, оновленому кошторису, скоригованому. Тоді знову буде оголошено тендер і будемо очікувати виконавця робіт і фактичного виконання робіт. Залишається відкритим питання коробця. І тут найбільше людей страждають від підтоплення. І немає можливості будувати дамбу, бо неможливо втілити такий проект, який би захистив місце впадіння річки Коробець Дністер. Кошти на дамбу виділили з обласного бюджету, каже заступник голови обладнеш адміністрації Володимир Важинський. «Вартість робіт згідно даного проєкту становить 1 мільйон 73 тисячі гривень. Проєктом передбачено будівництво дамби довжиною 120 метрів». Чи можуть бути підтоплення на Монастирищині цьогоріч, розповіла синопткиня обласного гідрометцентру Василина Перекотій. Дощовий паводок у Дністрі спостерігається в тих випадках, коли в Карпатському регіоні випадають значні дощі. Тоді ці дощі наповнюють праві притоки Дністра, відповідно, і наповнюється сам Дністер. Наші гідроспостерігачі вимірюють щоденно рівень води на восьму ранку і цей рівень на сьогодні становить 273 сантиметри. Небезпечний рівень становить 6 з половиною метрів. Діана Ярошенко, Леся Продолус, Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.